أكاديمية أيلتا للتدريب International English Language Teacher Training Academy تقدم أكاديمية أيلتا للتدريب حلولاً مبتكرة لتعلم وتعليم اللغة الإنجليزية لدارسي ومعلمي اللغة الإنجليزية. إن أكاديمية أيلتا للتدريب هي مركز لتدريس اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين باستخدام أحدث الوسائل المتاحة. وباتباع المعايير العالمية في تدريس اللغة وفي تدريس المعليم شعارنا مائما وعمل في تدريس المعليم لنطلق تدريس المعليم خدمات اللغة, اللغة الإنجليزية English language courses دورات اللغة الإنجليزية العامة General English وتشمل دورات اللغة الإنجليزية العامة على يد المعليمين مختلفين وباستخدام يسلم المعليم كأسلوب التفاعل لتحقيق أعلى استدامة تستطيع من خلال أدانز الحصول على المواد التدريبية من خلال حساب الإلكتروني على منصة إلكترونية للأحدي English Conversation Courses يدور طرح هذا المطلب لنشاط حياتي اليومي الجميع. لاعداد الاختبار الأيس سواء اونلاين او اونسايد بموقع الاكاديمية بمدينة السادس من اكتوبر. Business English Courses ESP and EAP. الانجليزية لرجال الاعمال والاغراض الخاصة والاكاديمية. Skills-based courses دورات تدريب على مهارات اللغة الاربعة Listening, Speaking, Reading Writing وهي دورات تهدف الى تحسين اللغة والكتابة والمهارات اللغوية pronunciation while spinning. Teacher training courses TEPEL, DIZEL, TIGETI, CYNTER PREPARATION and intermidy 1 PREPARATION Preparing teachers for the job market with internationally recognized certificates from Western, Western, Western College London, UK accredited and regulated by OFQA We have a package of teacher training courses that will help teachers to find their way in the market. دورات تدريب للمعلمين باعتماد من كلية في بريطانيا وباعتماد مكتب الأوفكوال أعلى اعتماد بريطاني. أكاديمية أيلتا للتدريب تقدم لكم خبرة السنين.